Minun nimi on Mikko Horila, tuun Tampereen Normaalikoululta ja kanssani täällä on iltapäivällä teidän kanssa keskustelemassa Sampo forström Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulusta, jolla on molemmat myös FCLAP hankkeen aktiivitoimijoita ja monessa kohtaa tässä on yhteneväisyyksiä myös meidän hanketyöhön ja siksi siellä näkyy parikin logoa sivun yläkulmassa, oh, mutta varsinaisesti esiinnymme täällä tällä kertaa harjoittelukouluverkoston nimissä. Ja harjoittelukouluverkosto on varmasti täällä kuulijoille tuttu, näin oletan, mutta ei ei välttämättä sanana ihan kaikille oo ennakkoon tuttu. Käytännössä siis Suomen 10 harjoittelukoulun muodostama verkosto. Olemme toimineet aika pitkään jo yhteistyöverkostona, eli tehty hanke ja yhteistyöverkostotyötä yli 20 vuoden ajan hyvin aktiivisesti, eli tämä on niin kuin hankkeessa tavoitteena on, niin vakiintunut käytänteeksi. Ja meidän erityistehtävä tietysti on, on toimia lähellä koulutuslaitosta ja koulutuksen opetusharjoittelun järjestäjänä. Sen myötä meillä tulee tiettyjä näitä, lisävastuita. Sen myötä toki Ollaan myös monen muun verkoston kanssa tekemisissä, ja tämä ehkä nyt semmoisena taustana vaan siihen, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja tämän iltapäivän yhtenä kysymyksenä oli, että millainen on digiosaamisen tilannekuva, ja jos tuohon nyt vastaisin lyhyesti, niin sanoisin, että pirstaleinen. Ja Tämä, siellä kuuluu nyt jonkun kamera tai jonkun ääni välillä. Ääni ei tulekaan, no ainakaan niin. Nyt ääniä tulee jostakin toisaalta, en tiedä saako sieltä moderaattorin suljettua ylimääräisiä mikkejä. Niin, tässä olin, olin sanomassa, että tietyllä, tietyllä tavalla, tavalla ammumme vähän itsemmekin jalkaan, kun tässä kerron sitä, että, että, että, että opettajien taidot on uutteelliset, kun itsekin toimin opettajan koulutustehtävissä. Mutta kyllä minä luulen, että me kaikki tunnistetaan tilanne, että koulukohtainen tilanne kansallisesti on hyvin vaihteleva. On kouluja, joissa digitaalinen osaaminen ja, ja digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käyttö on hyvin, hyvin selkeä määrätietosta ja hallittua, mutta sitten jossain toisella tilanne on hyvin toinen. Ja vieläpä niin, että koulun sisällä voi olla merkittävän suuria eroja. Ähm, harjoittelukoululehtorina huoli on aika iso uusien opettajien taidoista, ja välillä kyllä niin törmää ikävä kyllä siihen tilanteeseen, että ne olettamukset siitä, minkälaisin eväin uudet opettajat kentälle lähtee, ei aina vastaa ihan totuutta. Siellä on paljon syitä taustalla, mutta tämä sama pirstaleisuus, pieni sattumanvaraisuus on läsnä kautta tavallaan tämän koulutussektorin, ei ainoastaan siellä peruskoulussa, vaan sitten ylemmillä asteilla aina lukion kautta sinne yliopistotasolle saakka. Ja jollain tapaa meidän pitäisi tätä sattumanvaraisuutta vastaan löytää keinoja. Ja meillä on ehkä tarjota tähän yhtenä ratkaisuna tietostrategia, joka voisi ehkä ollakin kirosanan sijasta enemmänkin apuväline. Me ollaan tehty aika monta strategiakierrosta yhdessä. Yritin oikein palautella mieleen kuinka monta, mutta enpä löytänyt varmaa tietoa. Mut 15 vuotta on toimittu niin, että me ollaan tehty yhteinen strategiapohja, jotenkin semmoinen yhteisen vision löytäminen onkin minusta kaiken A ja O. Ja niin, että sitä voi sitten laajentaa oman yksikön näköiseksi, mutta on jokin selkänoja, mihin nojata. Ja joku, joku täällä muistaa Wikispacesin, sillä tehtiin aikanaan niitä ensimmäisiä. Mutta aika on mennyt eteenpäin. Jotkut asiat on pysynyt, toiset on muuttunut. Meillä on monta ihmistä, jotka on ollut alusta asti mukana tässä tavallaan luomassa sitä jatkuvuutta, mutta sitten koetettu myöskin tuoda uusia ihmisiä uusien näkemyksien kanssa tähän hommaan mukaan. Ja semmoinen luonteen piire selkeästi on, että, että joka kerta... Aluksi tehtiin aika isojakin ja aika kattavia paketteja sivutolkulla tekstiä, niin niistä on tiivistetty, tiivistetty, tiivistetty. Itelle tuli jotenkin sellainen mieleen, että strategiatekstin puolintumisaika on sellainen 4-5 vuotta, koska joka kerta typistetään puoleen siitä, mitä se edellisellä kerralla oli, ja pyritään visuaalisempaan muotoon. Meidän prosessi on sinällään vain yksi prosessi muiden joukossa, mutta se oli hyvin nopea. Puolen vuoden juttu taas tällä kertaa. Etsittiin aktiiviset tekijät ja nimenomaan kehittäjäopettajat. Meillä ei tämä ollut hallinnon tuottama malli tai jonkun ylemmän tason tahon tuottama malli, vaan me haettiin Opettajia, jotka ovat kiinnostuneita digitalisaation kehittämisestä, ja vieläpä melkeinpä niin talkootyöllä, se ei nyt sinällään ole mikään kunnianarvoinen asia mutta tuota, kuvastaa sitä semmoista sitoutuneisuutta, mitä tekijäryhmältä löytyi. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että meillä on uusi strategia valmis, se on avoin ja käytettävissä teille kaikille. Eli jos haluat käydä tutustumassa, meillä ei tänään aika riitä siihen, että me lähdetään sitä niin kuin tarkemmin ruotimaan, ja ota linkki talteen. E fi kautta tvt ja vielä tvt-strategia tai tuosta QR-koodin kautta pääset kurkkaamaan, että mitä me ollaan saatu aikaa. Ja minusta olisi kiva, jos te vähän haastasitte, arvioisitte, hyödynnättäkin niin paljon kuin haluatte ja näette siinä sellaista hyödynnettävyyttä, koska meidän ajatus on, että tämä on kaikille avoin. Kaikki mitä tehdään on kaikille käytettävissä. Ja me ollaan tehty sinne yhteinen pohjateksti. Se on parin sivun dokumentti. Toinen dokumentti toimintaedellytyksien varmistamisesta, joka on ehkä enemmän koulutuksen järjestäjän, hallinnon, tietohallinnon suuntaan ajateltu, missä kuvataan sitten tämmöistä teknistä ympäristöä vaikkapa, mikä tarvitaan, jotta asiat voi edetä. Mutta sitten laadittu myös ne oppilaiden osaamistasotaulukot ja tehty ohjelmointipolku ja näistä kaikista verkkoversiot ja myöskin tämmöiset PDF-muotoiset tulostettavatkin versiot edelleen, koska niillekin on oma paikkansa. Ja tässä on vähän tuskailtu sen kanssa, että viidakko on aika hurja. Puhutaan samasta asiasta monilla sanoilla. Ja nyt oli oikeastaan kyllä kiva, että nyt uudet lukutaidot ohjelman myötä päädyttiin tuohon digitaaliseen osaamiseen, ja mekin koetettu keskittyä nimenomaan tähän termiin. Jossain voi vilahdella vielä vähän vanhaa, vanhaakin muotoa, mutta älkää antako sen häiritä. Ollaan siis nojattu vahvasti uudet lukutaidot-ohjelmaan, kansalliseen strategiatyöhön, omaan strategiaan edelliseen ja kaikkeen muuhun, mitä ollaan hyvää löydetty. Eli kyllä se kaikki ei tarvitse keksiä uudestaan, hyödynnetään hyväksi havaittua materiaalia. Ja me lähdettiin siitä, että sitten jos puhutaan nyt oppian digitaalisesta osaamisesta, että me ei tyydytty tavallaan uudet lukutaidot ohjelman jakoon, jossa, jossa oli kolmi siellä yläkoulun osa, anteeksi, perusasteen osalta, vaan me tehtiin nelijako ja ajatuksena se, että jokaisen opettajan pitäisi löytää itsensä sieltä oman työn tavallaan kuvan kautta, että mitä tämä tarkoittaa minun näkökulmasta ja Koitettu palastella sitä hallittavampiin osiin, koska kukaan ei nykyään jaksa lukea kovin pitkiä dokumentteja. Kertooko se nyt sitten meistä, että meidän kyky lukea ja omaksua on heikentynyt, mutta se on vain realiteetti, että täytyy tavallaan tehdä sellaisia polkuja, että sieltä opettaja löytää itsensä. Ja sen kautta voi syntyä ainakin hiukan paremmin sellainen sitoutuminen. Ja asian eteneminen. Meillä on valmistella myös digipassi osaamiskyselyitä Ehkä kridia käytetään apuna, katsotaan mitä siitä tulee, tämä työ on vasta työn alla, mutta sillä, että opettaja voisi saada myös tämmöisen checklist-tyyppisen ratkaisun, että voin katsoa, että menty kaikki sellainen, mitä olisi tarkoitus vaikka näiden luokka aikana mennä. Siinä on vähän vaaransa, että joku katsoi, että tämä on nyt suoritettu, tähän ei tarvitse enää palata, mutta opettajat on erilaisia, koitetaan tarjota myös erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt suunnitteilla myös tuommoinen maker-polku, katsotaan, syntyykö se vai ei. Opetusharjoittelijat meidän täytyy tavallaan ajaa sisään tähän, koska on tärkeää tietysti, että me varmistetaan oppijoiden osaaminen, mutta jotta siihen voidaan päästä, se vaatii sen, että opetusharjoittelijat tuntee tavallaan tämän koko kontekstin, opettajat tuntee tämän ja heillä kaikilla on yhteinen visio ja suunta, ja riittävät taidot. Eli tässä vähän nyt kimpoillaan monen eri tahon osaamisen välillä. Ja nämä voi taas käydä katsomassa sieltä jälkikäteen tarkemmin. Siinä on vaan kuvaruutukaappauksena muutama leike tuolta vaikka meidän medialukutaidon dokkarista niin, että siinä on, on tavallaan se semmoinen laajuus ilmenee, että minkälaisella tarkkuudella tätä on sinne kuvattu. Ja Tämä olisi, jos miettii sitä taas niin sivumäärinä, niin yhdelle a 4lle koitetaan aina sovittaa yksi osa-alue. Tai tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa yhdelle a 4lle kaksipuoleiselle kylläkin, koko luokka parin tai tavallaan tässä vaikka ykkös, kakkosen kaikki sisällöt sovitettu, niin että voin antaa myös sille opettajalle, joka ei ole vielä niin sinut digitaalisten palveluiden kanssa, niin tällaisenkin version siihen rinnalle, että hei, tästä sä näet, mitä kaikkea on tarkoitus näiden kahden kouluvuoden aikana tehdä. Ja tukimateriaaleista vielä se, että päädyttiin tekemään tuon ohjelmointiosuuden tueksi, ohjelmointipolku, tämä on ollut meillä aiemminkin, mutta se, se vaati päivitystä ja nyt se päivitys on tehty, eli täältä voi käydä tutkimassa nyt sitten myöskin sitä, että miten harjoittelukouluissa nähdään ohjelmoinnin, opetuksen eteneminen. Siellä on paljon vinkkejä, joita kannattaa ilman muuta hyödyntää. Ja yhtä lailla tämä kun ne edellisetkin, niin on täysin vapaassa käytössä kaikille, jotka kokee niistä löytyvän apua. Ja nyt meillä oli Sampon kanssa jaettu hommat sillä tavalla, että mä... Loin tavallaan tätä pohjaa sille, että mitä me ollaan nyt tehty, ja Sampo alkaa nyt sitten miettimään, että miten nämä paperit saadaan elämään käytännössä, ja minkälainen se meidän yhteinen visio voisi olla. Eli minä hiljenen kiitän ja annan Sampolle puheenvuoron. Joo, kiitos Mikko, ja kiitos, kiitos Jarno, että, että tuota, täällä ollaan, ja, ja tuossa kun katseli, katseli teitä, jotka... jotka tuota, linjan päässä on, niin moni, moni teistä on sellaisia, kenen kanssa tota, tässä vuosien varrella ollaan tätä yhteistyötä tehty, ja ehkä nyt tähän teemaan, minkä, minkä teemalta tänään ollaan tässä Mikon kanssa äänessä, niin erityiskiitokset sitten Päivin suuntaan sinne, sinne tota, että, että se vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen on ollut tässä, tässä niin kuin todella mukavaa, ja, ja toivotaan tietysti, että sama jatkuu. Mutta sitten kun, kun lähdetään miettimään, että okei, nyt meillä on paperi, paperi tuossa olemassa ja, ja tietysti niin kun, et just Mikon kuin Mikon niin dioissa oli semmoinen pirstaleisuus ää, yhtenä käsitteenä, niin, niin tietysti se, mikä on, on varmasti iso haaste meille kaikille, on se, että et samat ihmiset on, on tässä kehitystyössä niin hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja tietysti se, että tuossa että nyt niin kun, Mikko puhuu, että jokaisen pitäisi löytää itsensä, jokaisen opettajan, totta kai yhtä lailla niin muiden toimijoiden. Samoin, samoin sitten tuosta sitten hyppöstä lainatakseni, että miten saadaan niin kuin opetusteknologia ikään kuin niin sellaiseksi itsestäänselvyydeksi, että emme voi elää ilman sitä. Totta kai tuo lockdown-aika auttoi meitä, meitä niin kuin opettajia tai ehkä näiden asioiden niin kuin edistäjiä niin tota siinä, että, että saatiin niin kuin kaikki ainakin hetkellisesti kelkkaa mukaan, mutta, mutta se, että, että mikä se tulevaisuus näillä meidän tota, koulutettavilla on, niin on, on kuitenkin sellainen, että, että, tota, että siellä se, se tota digitalisaatio on erittäin vahvasti läsnä siinä, siinä arkipäiväisessä elämässä. No totta kai on niin kuin tärkeää ymmärtää, että mikä se oma rooli siinä muutoksessa on, että, että, että, että sitten peilailee siihen nähden ja nyt nämä, mitä me ollaan kirjoitettu, niin on, on siitä näkökulmasta, että me, me toimimme opettajina, opettajan kouluttajina jossain määrin sitten, sitten mm. tuota, kansallisella tasolla ja kansainväliselläkin tasolla, ja tässä nyt sitten jotain, jotain näitä vinkkejä, mitä tässä on, on tuohon henkilöstöpuoleen liittyviä, sitten on ehkä näitä toimintamuotoja ja yhtä lailla sitten johonkin tuota, taustakautta tausta sisällöllisiin tietoihin, että totta kai nämä, nämä niin kuin, ää, että, että meillä on se johdon tuki henkilöstö sitoutetaan, on mahdollisuus vaikuttaa ja niin edelleen. Mutta mut totta kai tuo työaika, minä aikana näitä tehdään, uh, minkälaisilla resursseilla ja, ja niin edelleen, on, on todella tärkeää. Uh, se, että, että tota, miten... No tuossa, no ehkä se pirstaleisuus siinäkin, siinäkin mielessä, uh, että et kuitenkin se vaikuttaa, vaikuttaa vaikka meidänkin talossa, että, että kuka sinulla on harjoittelun ohjaajana, että minkälainen se kokemus tai minkälaiset sisällöt sulla tulee sitten, sitten tuota, tavallaan ehkä tästä niin digitaalisesta osaamisesta opetusharjoittelijana, niin, niin se on tietysti, että, että tavallaan meidänkin pitää pystyä siihen, että meillä on tietyt uh, tavallaan rungot taso, että, että se tulisi kaikille, ja sitten, sitten jos tulee niin kuin, uh, ylimääräistä, niin Ollaan, ollaan siitä niin onnellisia. että Tavallaan tämä, mikä, mikä tuossa alkupuheenvuorossakin oli, että tämä tasa-arvoinen mahdollisuus edetä sen digitaalisen osaamisen saralla, olit sitten, sitten harjoittelija tai oppilas, niin tota, että se on, on sellainen, mikä, mikä tietysti on tässä sitten isossa kuvassa se päätavoite. Mutta mennään, mennään tuosta kohti seuraavaa diaa, ja, ja siellä... Tota, sitten on, on sitten tavallaan, että mikä, mikä tässä digiosaamisessa on keskeistä. Ja, ja nyt kun itsekin on saanut olla mukana, mukana tässä työssä niin kuin jossain määrin myös, myös niin kuin kansallisella tasolla, niin aika paljon on peräänkuuluttaneet kaikki sitä yhteistä visioon. Että et mikä on nyt se juttu, että, että jos opsia katsotaan, nykyistä OPSia ennen kuin sitten tuli nämä uudet lukutaidot, joka tietysti on, on, on niihin sidottu, tai et, et vähän erillinen. Et, et siellä on kuitenkin aika laveasti sanottu, että et, tota, et, mihkä sitä hyödynnetään. Mutta tota, mut se, se niin kun yhteinen visio on, on varmasti sellainen, sellainen mitä, mitä tässä kaivataan. Ja, ja tota, sen eteen on hyvä sitten meidän ponnistella. Ja, ja tietysti me ollaan kaikki siinä niin kuin mukana, ja varmasti jokaista tarvitaan. Et, et se ei ole sellainen, että et se joku, joku olisi. Tiedän jotain maita, missä se tulee niin kuin valmiiksi pureskeltuna ja niin edelleen, mutta, tota, mutta tämä olisi varmasti sellainen, missä, missä voisimme tässä nyt läsnäolijatkin ehkä aktiivisemmin toimia sit siten, että, että porukalla joskus näitä, näitä asioita tuota tehtäisiin. Siellä on. Siellä on Yritykset mukana, siellä on, on nämä kaikki keskeiset tuota, toimijat, jotka ehkä, ehkä moni, moni näistä tuntuu olevan tuota, uh, tänäänkin sitten puheenvuoroja meillä käyttämässä. Uh, no sitten tietysti miten, pienemmässä mittakaavassa, että, että tuota, miten me päästään niin kuin näihin sitten, sitten tuota, sitoutumaan, uh, mitä se edellyttää, mitä se vaatii ja niin edelleen. Uh, Entistä enemmän painottuu tuo kumppanuudet, verkosto. Tässä nyt hyvä, hyvä esimerkki tässä Mikon, Mikon tota mainitsemassa meidän strategiaprosessissa, että meitä on 8500 NORSin opettajaa ja, ja tota se on aika sellainen yli 20 vuotta toiminut, toiminut yhteistyöverkosto, joka on aika aika näppärä ja jouheva, ja totta kai vastaavia hyviä verkostoja on, on ympäri Suomen maa, mutta, mutta sekin, että miten me saadaan sitten myös verkostot entistä paremmin toinen toistensa kanssa niin kuin juttelemaan. No sitten tietysti ää, on, on hyvä, että kun puhutaan osaamisen edistämisestä, että, että, että sitten meillä pitää olla niitä opettajia, jotka kokeilee, jotka, jotka testaa, kehittää, että, että, että, että, että, sit, että et, et me kasvatustieteilijät ja, ja kasvattajat ollaan mukana kehittämässä sitten näitä uusia, uusia tuota, oppimiseen liittyviä teknologioita. Ja, ja siihen tietysti tuo kuuleminen ja, ja tukeminen. Ja totta kai, mitä tuossa niin Mikko Hyppönen, Hyppönen totesi, että, että meidän opettajienkin pitää olla sit siellä, missä, missä niin kun, ää, oppilaatkin ovat, että se pitää olla relevanttia aitoa. Ja niin edelleen. pyytäsin teiltä nyt, nyt, tuossa on pienellä tuolla alhaalla tuo mentikoodi. Ja, ja siellä on tuo 65547540, niin käykää, käykää siellä tuota, kirjoittamassa myös tähän niin tukeen. Sinne on, on nyt tullut jonkin verran noita, täällä on rakenteet, yhteistyö, kouluttaminen, vertaistuki, tasa-arvo, luovuus, innostava asenne, infraosallistaminen. Ja, ja tuo asenne varmasti on sellainen, joka jo itsekin helppo allekirjoittaa. Ja ehkä, ehkä myös tuo, niin että meillä lapsissa kuitenkin aika hyvin nämä kaikki oppimiskäsitykset. Ja, ja ehkä se meillä suomalaisessa koulussa on niin erityispahvuus, erityisvahvuus, mutta se, että, että se vielä, vielä niin entistä enemmän saataisiin kirkastettua ja, ja sitä kautta ehkä sitten muut otettua vielä mukaan tähän toimintaan ja tähän. tähän tota, Mikko, voit vaikka näyttää välillä sitä, miltä tuo näyttää nyt tuo vastaus sieltä. Otetaan tuohon vielä 30 sekkaa vaikka aikaa, että kauheastihan meillä tässä ei ole mennä mennään sitten päin, Eli vertaistuki, yhteistyö, rohkaisu, no sieltä, sieltä noita löytyykin, niin tuota, Voidaan, voidaan tuossa lopuksi vielä, vielä kurkistella nämä sitten. sitten tota, ää, ja jos Mikko pomppaa, pomppaa takaisin tonne. Mutta kiitos. Laittakaa sinne lisää, auttaa meitä kaikkia sitten tuossa. Sitten no, toi, että miten resurssit tai mihin resurssit tulisi sitten kohdentaa. Ja, ja tota, se, se et, et, minkä tietysti on, on niin kuin itekin, itekin nyt reilut 20 vuotta opettajana, opettajana näitä hommia tehnyt, niin, niin, niin että tavallaan se muutos on, on ollut, että meillä oli näitä, näitä tota, koulutustapahtumia, jossa sitten, sitten tota, joku tuli jakamaan tietoa ja, ja, ja sitten yritettiin oppia ja, ja soveltaa. Mutta, mutta entistä enemmän on siirtynyt tämmöiseen lähitukeen, vertaistukeen ja se on. Niin kuin, uh, et, et sama, sama tietysti oppijan kannalta, että et se pitää olla niin tarpeellista ja, ja sellaista niin relevanttia myös sille opettajalle. Ja tämä tutor esimerkiksi olisi sitten, sitten tuota, koulun tasolla tai kunnan tasolla tai millä tasolla nyt sitten liikutaankaan, niin tuota, et, et se on kyllä aika oleellinen. Ja, ja Mielestäni se olisi olis hyvä, että sitä, sitä pystyttäisiin tuota, jossain muodossa jatkamaan. No, tuolla on on tänään puheenvuoro esimerkiksi näistä tota, ä, avoimista tukimateriaaleista. No, no, tosta paljon, paljon somessa kuullaan, että et meillä, meillä niin on monitaho tuottaa niitä materiaaleja ja, ja tota, se, että miten hyvin ne ovat sitten saavutettavissa koko valtakunnan tasolla. Tai miten me saadaan niin, niin sanotut sellaiset opettajat mukaan, jotka välttämättä eivät ole tästä kauhean kiinnostuneita. Meillä kuitenkin on se, autonomia niin vahva, että, että sitten se, myös se viestintä on, on niin kuin todella tärkeää. Pidin tuossa vähän aikaa sitten, sitten meidän päättöharjoittelijoille ICT-hyödyntämisessä niin suur, suurryhmän, ja, ja siellä oli paikalla aika monta, niin hyvin vähän käsiä nousi, kun, kun esimerkiksi sitten puhuttiin noista Uudet lukutaidot-osiosta. Tuota, Näitä tonne ja tänne MENTin puolelle on, on tullut sitten, sitten tota yhteistyö, systemaattisuutta, vaikuttavuuden arviointia. Ää, et, et noi on, on hyviä, tärkeitä, tärkeitä pointteja ja laittakaa sinne lisää, lisää niin saadaan sitten tota, ää, myös tämän läsnäolijan joukon arvokas panos sitten eteenpäin tuonne suuntaan ja KAVin suuntaan, jotka tässä nyt sitten ovat järjestävinä tahoina. Et lisätkää niitä. Ja tähän loppuun sitten kahdella dialla meillä on vielä niin tästä visiosta ikään kuin nämä, nämä tota keskeisimmät teemat. Että, että toimintakulttuuri, sellainen jossa, jossa tietysti meidän ei tarvitse sitä korostaa, vaan se on ikään kuin enemmän itsestäänselvyys. No, se mitä me halutaan nähdä on se, että oppija on itse semmoinen aktiivinen siinä prosessissa, mm -hmm. ei ole vain käyttäjä, vaan, vaan pikemminkin tämmöinen luoja, eikä, eikä vaan, vaan tota, uh, hyödyntäjä. No, tietysti sitten nämä infraan liittyvät että, että siellä sekä fyysiset että digitaaliset oppimisympäristöt tukevat tukee tuota ajatusta, mahdollistaa yhteistoiminnallista luovaa työskentelyä. Paljon korostui tuo globaali, globaalinen ajattelu tuossa, tuossa Mikko Hyppysen puheenvuorossa. Ja samahan meillä niin teknologia mahdollistaa sitä, että, että siihen suuntaan meidän on niin entistä enemmän mennä. Ja, ja sitten tässä itsensä ilmaisemisessa ja prosessin kuvaamisessa totta kai, että meillä on hyvät, hyvät toimivat palvelut sitten, mitä sitten pystytään käyttämään. No, varmasti tämä oppimisen muutos ravistelee meitä kaikkia, se mitä me pystytään siihen reagoimaan, niin on totta kai tärkeää, että entistä enemmän ajasta paikasta riippumattomia, että siihen me tarvitaan varmasti tätä teknologiaa tai digitaalisen edistämisen osaamisen lisäämistä ja totta kai palveluita, jotka sitä sitten meille opettajille helpottaa. Ja, ja totta kai sitten, mitä me halutaan, missä me halutaan olla mukana, on tässä kehittämistyössä niin kuin jatkossakin. Ja, ja tota, et, et, olkaa meihin yhteydessä. Me, meidän misio, visio ja missio on, on, on niin kuin tuottaa tai olla yhtenä omana elementtinä siinä, siinä niin kuin maailman parhaan oppimisen mahdollistamisessa. Ja tota, ja siihen meillä löytyy paljon, paljon osaamista ja intoa, niin tota, toivon, että, että hyödynnätte sitten meitä. Eli meitä ne kymmenen norssia on ympäri Suomen maa, ja, ja tuossa tota, nyt sitten on näitä, näitä yhteistietoja vielä. Mutta tämä tervehdys täältä Joensuusta, ja tuohon loppuun vielä uunituore viime viikolla julkaistu tota, teos, Tilat ja tekniikka, pedagogiikan kehittämisen tukena. Meillä on kolme, kolme tuollaista, joissa Mikko ja Tuomo ovat olleet toimittajina, niin käykää myös noihin, noihin tutustumassa. Ja, ja tota, kaikille oikein paljon terveisiä täältä Joensuusta. Ja hauskaa vappua ja mukavaa seminaarin jatkoa.